DocuSign patří mezi placené nástroje, proto ho v tréninku nemáte, ale aspoň si zkusíte, jak s ním pracovat. Po vyplnění přihlašovacích údajů jednoduše nahrajte dokument, který potřebujete vyplnit a podepsat. Po nahrání dokumentu už jenom stačí vyplnit potřebné údaje a přidat podpis. Nejdřív doplníte chybějící text... A pak jednoduše podepíšete. Můžete si vybrat, jak chcete, aby ten váš podpis vypadal. Buď můžete použít vygenerovaný podpis, nebo přidat vlastní, případně nahrát podpis, který máte uložený ve svém počítači. Podepsaný dokument se vám uloží na Google disk, takže pak už stačí jenom buď odeslat odkaz, nebo ho poslat e-mailem přímo. A když už jste si takhle pěkně vytvořili v dokusajnu účet, tak si ho můžete přidat i jako rozšíření přímo do vašich Google dokumentů. Takže příště, až budete vytvářet dokumenty v Google, tak ty podpisy můžete přidávat přímo tam.